Guvernul gerbe sublinieră te pasul. Premierul Dencil înființa prin o nouă comisie. Ce obiectiv va avea video? Guvernul va adopta o ordonant de urgent pentru înfiincarea un unei comisii naționale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dencil, care a subliniat ceea ce acesta reprezintă pentru România cel mai important obiectiv după cel al aderii la UE. În cadrul sublinierei din cei de astăzi vom discuta despre trecerea la moneda euro, după cum sublinieră TICI, s-a vorbit despre acest lucru, dar nu am avut niciodată o perioadă stabilit pentru acest moment deosebit de important pentru cara noastră. Consider ce aderarea la moneda euro este cel mai important proiect, după aderarea României la Uniunea Europeană. În conse 5, printr-o ordonant de urgență, vom fi ca Comisia Națională de Fundamentare a Planului Național de Adoptare a Monedei Euro. Această comisie va avea rolul de a pregăti calendarul de intrare a României în mecanismul unic de aderare la moneda euro, precum sublinierea i acțiunile necesare pentru pregătirea economic, dar sublinierea i asociecii române subliniere ti pentru acest pas important, anuncat Viorica Dencil, miercuri, în deschiderea subliniere din cei de guvern. Premierul a spus și în cadrul Comisiei vor activa reprezentanții ai administrației guvernamentale, ai administrației publice locale, ai mediului academic, ai presubliniere din cei, organizațiilor non-guvernamentale, din partea confederațiilor patronale, sublinierei sindicale, asociațiilor asociative. Deci va fi o largă reprezentare, astfel încât să putem să avem o dezbatere corect care să ne permit luarea celor mai bune decizii. Această comisie va fi condus de doi presubliniere din C Primul ministru, i presubliniere din academiei Române, sublinierei, de asemenea, doi vicepresubliniere din C. Guvernatorul BNR sublinierei vicepremierul pe probleme economice, a precizat Dencil.